Så här gör du en pålstek, gör en ögla, se till så att den korta änden ligger över den långa, gå igenom med den korta änden i öglan och runt den långa änden, gå ner igenom öglan igen och dra åt, där har du en pålstek.